Ой сі Господа да вечеря, ти ще вечо, ще добре вечо, да прийшла до нього, да божая мати, ще тревечу, ще добре вечо. Давай, дай, сину, да ключі одраю. сей вечор я праведні душі та й по випускаю сей добрий, добрий вечор тільки однієї випускати і випускать Тільки подумала, шив, зривий вечор, шив, добривий вечор. Тільки подумала, дай то гріш настала, шив, дриве, вечор, шив, добривий вечор.